ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا لسواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهادروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتم إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوا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 فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ان قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهل وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فجفاؤه جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا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 تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون ويرؤن الطرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فَضَلَّ الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنين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 قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستطعفين في الأرض قالوا ألم تكن الله واسعة فتهادروا فيها فَأُولَٰئِكَ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى